در خدمت هایی مهندس فراجی هستیم هایی مهندس بفرمیدین و این دستگاه رو چه وقت دارید؟ از کجا خریدیم؟ سلام ارزاده و همین امواره هم و دوستان عزیز من این دستگاه ها رو از مهندس جوابی گرفتم و حدود 6 سال پیش از این دستگاه رو گرفتیم و خیلی خوشمون اومده از وشتر و کارام رو را هستده و کامیدره هم رو جمع کردیم و به مرور تمام ماشین هم مزهز کرده به این سیستم و بسیار عالی فضا رو باز شده خطای کارگر کم شده و پرد جام هم اصلاح شده های من از شما سه شیف کار میکنید اینجا؟ ها سه شیف باید اینجا سه شیف شبانه روز اینا به هم کار میکنه خرابوشه چی کارم میکنید؟ خرابوشی زنگ, زنگ زنه مهندس یکی دیگه میپرستی برای خبیر <تصفيق> <تصفيق> میکنه خیلی